Ludovic Orban, lovitur sub centur pentru Celin Popescu Tericianu, să vedem cum va explica. Predintele PNL, Ludovic Orban, îi de o lovitur grea lui Celin Popescu Tericianu-i îi tece legea care a statuat în fiincarea pilonului 2 de pensie a fost adoptat pe vremea când era el premier. Orban se întreabă cum va explica Tericianu faptul că la 10 ani distan va susține posibilitatea trecerii contribuiei de la pilonul 2-3 pilonului. <fie> nu încelegem cum poate un beiat de minci al PSD, pe numele lui Tericianu, ce altfel nu pot să le denumesc. Se sprijine o asemenea ineptie economic, în condițiile în care legea care a statuat înfiincarea pilonului 2 de pensii este adoptată în perioada guvernării liberale, când domnul nu era prim-ministru. Cum o să explice el tuturor acelor acelor ale explica acum 10 ani care este avantajul acestei reforme liberale în domeniul pensiilor ce acum nu mai este necesar pilonul 2 de pensii? PNL respinge categoric această tentativ de furt din banul privat al contribuabilului la pilonul 2 de pensii pe care pune la cale PSD cu alia a arată Ludovic Orban.